Assalamualaikum, hello, hai koma So, hari ni aku nak share pasal trip aku ke Ipoh baru-baru ni ha, Korang jangan skip tau tengok siapa habis Sebab dekat akhir ni aku ada share pasal hotel yang aku duduk Aku rasa highlight trip aku kali ni So, jangan lupa like, share and subscribe Kalau bermanfaat untuk korang Ok, adios Enjoy Ok, aku intro sikit lah. Ipoh ni Ipoh Negeri Perak dia tak jauh dari KL. Berjama setengah dah sampai. Kalau korang nak tahu Ipoh ni actually berasal daripada pertama pokok, pohon Ipoh. Pokok ni berkacun. Lalu orang pakai untuk buat sumpit. Ok, first destinasi aku, konkuban lane Ipoh Haa, konkuban lane ni dulu dikatakan tempat hartawan biji timah simpan dia punya bundik ha, tapi sekarang dah jadi tempat orang meniaga Tempat sangat cantik, banyak tempat jualan art Ada makanan yang unik-unik Dan juga, santai untuk cuci mata Memang ada vibe old school Tapi, sayangnya, kebanyakan kat sini makanan jual macam tak halal Cafe-cafe dia pun banyak yang tak halal Tapi, okelah okay kalau setakat nak berkut OTD dan juga bertangkap takkan tembak Nice Turn right. Okey, actually kawasan lane ni dekat dengan tapak gimpan aku duduk, iaitu nama dia Belakang Kohang. Ah, ha, reception dia sangat-sangat simple ya, tapi memang menarik tempat ni. Tempat ni betul-betul terletak belakang kedai Kohang, tersebut nama dia Belakang Kohang. Dia dia ni adik-beradik dengan sekeping Kohang, tapi Belakang Kohang ni actually hmm. untuk budget dan dia punya bathroom-bathroom share bathroom tapi bagi aku bilik dia sangat unik, ada nilai estetik dalam bangunan lama walaupun dia agak tidak selesa dari segi noise insulation, tapi bagi aku untuk dapatkan feel old school vibe authenticity tu memang ada dekat sini, memang korang boleh try especially yang bujang ataupun bersama kawan-kawan Yeah. Share facility dia yeah. So kalau korang mandi Biasa macam ni lah Daer Lampu Tandas Okay bagi aku, salah aku Benda paling best Pasal hotel ni Sebab lokasi dia Lokasi dia betul-betul Berdekatan dengan Banyak tempat menarik Kat Ipoh dekat dengan Panda Epo, Epo station kita, api, dekat kedai buku Book, dekat Plan B, dekat Heritage Poh Heritage Lane. Senang cerita memang lokasi dia sangat-sangat strategik. Jadi aku recommend kalau kau orang tak ada criteria, datang Epo naik ETS, this is like the best place untuk kau orang duduk. since dah petang dah hari pun dah lewat, aku ambil tulisan untuk berhenti dekat-dekat Ipoh, padang Ipoh so padang Ipoh ni basically tengah-tengah bandar Ipoh dan dikelilingi oleh banyak tempat-tempat menarik yang ada dekat Ipoh selalu dekat padang Ipoh ni banyak fashion, aku banyak kenangan kat sini pernah main rugby kat sini, pernah masuk kawat dekat sini, macam-macam lah dia juga tempat best untuk melepak malam-malam Lepas dah lepak kat Pandai Ipuk, aku decided nak pergi River Walk untuk jalan-jalan petang. So, basically, dekat sini adalah tepi-tepi uh, sungai yang dicantikkan. ala alah -al macam sungai kat Melaka tu. So, dekat sini ada terong, ada jog trekking, ada tempat orang puting rambut, ada juga kedai makan. Tapi, aku rasa keadaan kat tempat ni banyak kedai tak buka dan agak suram. Tapi, tempat ni memang tetap cantik. ni kita Riverwalk ni terletak betul-betul dekat Kintar view Hotel Aku sempatlah pusing tawaf satu round Kira berpeluh jugalah Tapi memang puas hati Bagi aku tempat ni memang sesuai untuk bawa anak-anak Untuk bawa jalan-jalan untuk keluarkan peluh So bila dah sampai maghrib Aku sempat sembahyang kat majlis negeri Tapi tak sempat nak rakam So aku pun makan malam dekat Medan selera Medan selera Tahwil Azhar Dekat sini ada satu gerai dan benda kerai Darus nasi so, ek sok memang power dan sedap You guys memang kena try. sangat-sangat highly recommended. Ah, ha, ni dia punya nasi goreng ayam dengan sup uh, sup ayam. Actually, rasa dia macam mana eh? Rasa dia memang macam sup-sup dekat Penang dekat dekat nak kerasi kandar tu. Memang sedap. Okey, lepas aku dah kenyang, aku pun nak berjalan lagi. Ha, so, aku pergilah ke kedai, gerbak kedai pula. Pergilah ke gerbang malam. So, gerbang malam ni actually konsep dia macam pasal malam lah. Tapi dekat sini memang meriah macam, -macam benda dia jual. Ni aku tunjuk sikit apa benda dia jual. Selepas okay, dah penat aku berjalan kat gebang malam aku nak jalan-jalan lagi santai-santai buang lemak dekat depan seksion kereta pipo so seksi, ni memang bangunan yang sangat lama ada unsur-unsur kolonial dan seni bina dia sangat unik kalau tak salah aku dah berapa kali dia orang preserve dan bertitangan dengan seksion juga ada padang yang luas supaya orang boleh lepak-lepak bersama santai dan ada bangunan mahkamah yang berwarna-warna memang layan relax malam-malam sangat angin poh so malam tu memang aku penat balik, mata bengkang tidur je ok, the next day sebelah aku check up aku nak bawa orang jalan-jalan dekat area sini, ada tempat aku duduk so yang aku duduk ni actually belakang Koh Heng uh, dia adalah adik pada skaping Koh Heng belakang Koh Heng ni konsep dia macam untuk backpackers lah, so dekat bangunan ni, dia ada dua blok satu belakang Koh Heng, satu skaping Koh Heng Kelarang Koheng ni ada kolam renang, untuk punya manual fasiliti kemudian kau gerai jalan uh, kena lintas sikit plan B dan ada lagi satu blok dan satu blok ni nama dia sekeping Koheng uh, sekeping Koheng ni kebanyakan bilik dia lebih luxurious lah dan ada bilik air sendiri luar sekeping Koheng korang bilik air saling share maksud ni sangat unik lah Dekat Skeping Kohen pula, dia ada satu facility nama dia Communal Communal area ni basically korang sering backpack Dia satu area yang korang boleh minggal lah Boleh sembang-sembang, boleh lepak-lepak Ataupun nak buat kerja ke atas tu So basically, hotel ni terletak tengah-tengah bandar Sebab dia bangunan lama, dia punya insulation tak berapa kuat So korang boleh dengar jiran sebelah So sampai sensitif tu mungkin susah sikit nak tidur, bawa lah yebat Tapi katil dia, tilam dia memang selesa dan tempat dia sangat best ada bad tersendiri dan lainlah lah senang cerita, lain daripada hotel yang lain sebab so, aku memang suka lepak kat sini kawan-kawan macam sembang and ni offer ni daripada atas lah tak nampak apa pun, tak. atap pun okay, ni pula aku nak cerita best features bagi hotel lah macam kata sekeping yang lain pool dia memang best sangat calm dan best gila berenang kenang kuat melentang lah, ni lah view orang langit di apa, Di disesli dengan rimbun-rimbun untuk pohon. nice so tu sajalah aku punya short-short trip dekat Ipoh semua benda ni aku buat dalam masa 18 jam actually Ipoh banyak lagi yang dia boleh offer untuk korang jadi korang boleh datang sini dan spend 2 malam ke 1 malam ke dekat sini Bagi aku, Ipoh ada dia punya vibe dan sangat unik dan tersendiri Dia bukan macam Penang, dia bukan macam Melaka Ipoh adalah Ipoh Cuma aku rasa setegak kena berusaha untuk tunjukkan lagi ciri ceri Ipoh ni Supaya lebih menarik untuk orang datang dan melawat Dan bukan hanya sekadar tempat persikahan melepaskan lelah So, go Ipoh, you can do it That's it. Trip for Ipoh. Jika anda rasa bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang notifikasi. See you again guys on the next adventure. Bye.